Батько по наш Бандера, Україна мати, ми за Україну підемо воювати. Співаючи повстанських пісень, Колядуючи, волонтери в Тернополі ліплять вареники на схід. Заводить пісень священник для Новечини Лексій Філюк. Мене де, де просять, то я там є. Мене запросили. Запросили, то я й приїхав. Я далеко приїхав, я 70 кілометрів їхав до вас, щоб я тут їхав з вами. Але от, от це моє, я люблю Україну. Не тільки знайде на словах, а й на ділах. Поруч з Олексієм замішує тісто тернополянин Михайло Буртник. Він прийшов сюди допомагати вперше. Сьогодні перший раз мішу кісто. Спочатку не вдавалося, спочатку ну, не знав як, але потім показали мені. І тепер, зараз виходить. Муки даю, даю солі, води і олії трошки. Жінці вже в думі сити дороги Кожний ранок. Кладе картоплю з капустою у варенички і підспівує, має черник. Каже, вона сюди приходить допомагати вже три роки. Мені це дуже подобається. І це якась, ви розумієте, це якась допомога. Хочеться часточку свого тепла, душі, віддати тим хлопцям, що там. Адже завдяки їм ми тільки тут можемо і співати, і танцювати, і колядувати, і веселитися, тільки завдяки тому, що вони там нам бережуть наші кордони і наше, наше життя. Окрім вареників, хочуть передати бійцям і листівки від дітей, каже голова громадської організації «Закінчимо війну» Сергій Лепянін. Такі от новорічні, новорічні листівки от, з побажаннями для суда. Ми завжди возимо. Це найцінніший дарунок для всіх вояків, які є на сході, тому що тут вкладена душа дитини. Тут варять вареники. Для цього встановили три козацькі казани, розповідає організатор акції Володимир Мосейко. Він показує готові відра з варениками. Ви бачите, які вареники, вони тіло, а тут ми перекидаємо, щоб мали стік на низ, він робить таку плюночку, щоб вони не портилися, щоб вони доїхали, свіженькі, і коли їх відкриваєте на чи туди, і виходить такий гарний стратегічний продукт для наших військових». Наліплені вареники розподілили на дві частини. Одну відправили сьогодні вранці, а з іншої вирушать 24 січня, каже Володимир Мосейко. Діана Ярошенко, Марта Журавель, Новини на Суспільному, Тернопіль.